پہلی امت اس امت پہ تو رب رابطہ نے کرم ہی بہت کر رکھے ہیں یہ پہلی امتوں کی بات ہے کہ گنہگار بندہ کوئی نیک عمل نہیں کبھی نماز نہیں پڑھی کبھی قرآن نہیں جو ان کے پاس تھی کتاب وہ نہیں پڑھی کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ نافرمانی پہ نافرمانی تو کیا ہوا آج جیسے ہمارے حالات ہیں ہر چیز ہمارے اوپر تنگ ہو گئی ہے یہ میں نہیں کہوں گا کہ عذاب ہے لیکن یہ عذاب کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جو ہمارے اوپر اس وقت آ چکی ہے وہاں پر بھی ایسے ہوا کہ بارش آنا بند ہو گئی کھیت سوکھ گئے اناج جتنا تھا سارا ختم ہو گیا پانی کوئی نہیں تھا بندے بڑے پریشان ہوئے اور حضرت موسا علیہ صلاح وسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے رب کے کلی میں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں کہتے آ گئے ہیں پانی خشک ہو گئے ہیں جانوروں کا دودھ خشک ہو گیا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جانور مر رہے ہیں ہمارے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اے رب کے کلیم آپ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں آپ سفارش فرمائیے کہ رب تعلیٰ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے تو حضرت موسال ہی صلاح و سلا آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا اور ایک کھلے میدان میں لے گئے فل بڑا میدان کہ وہاں پر چل کے توبہ کی نماز بھی پڑھیں گے اس کے بعد دعا کریں گے ویسے ہوا بالکل آپ نے سب کو وہاں پر اکٹھا کیا نماز پڑھی اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو رب کا نبی ہے کلیم اللہ ہے نبی کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی تو آپ نے ہاتھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آواز آئی کہ موسا میں کیسے تیری دعا قبول کر لوں تیرے اس پورے مجمع میں نا ایک ایسا بندہ ہے جس نے آج تک مجھے ایک بھی سجدہ نہیں کیا کوئی بھی ایسا گناہ نہیں جو اس نے چھوڑا ہو. مجھ سے, مجھ سے لا تعلق ہے وہ بندہ کبھی میرے در پہ نہیں آیا مجھ سے بہت دور جا چکا ہے جب تک وہ بندہ اس مجمع میں اس دعا میں شامل رہے گا دعا مقبولیت کے درجات کو نہیں پہنچے گی لہذا موسا اس بندے کو نکال اس مجمع سے باہر پھر تیری دعا قبول ہوگی اس کی وجہ سے ان کے اوپر آیا ایک بندے کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے پوری قوم پر کہ آیا یہاں پر تو حضرت جی ہر گھر میں بے نمازی موجود ہے یہاں پر تو حضرت جی صبح بھی ہوتی ہے موبائل دیکھ کے اور رات بھی ہوتی ہے موبائل دیکھ کے یہاں پر تو حضرت جی نماز کا نام ہی کوئی نہیں ہے وہاں پر ایک بے نمازی تھا اور سب پہ عذاب آیا یہاں پر تو حضرت جی گھر بھڑے پڑے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے نماز ہوتی بھی کیا ہے کوئی تو بندہ ایسا ہوتا ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے مسجد کا رخی نہیں کرتے ایک بندے کا عذاب اتنا تھا اور جہاں پر سارے بے نمازی وہاں پر کیا حال ہوگا یہ تو ان کا کرم ہے ان کا منہ ہے جس وجہ سے ربط ہمیں دے رہا ہے مگر نہ ہمارے اعمال نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ملے ہمارے اعمال نہیں ہے کہ ربطعیٰ ہمیں اس طرح رزق دے جس طرح دے رہا ہے وہ بھائی جان یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ اتنا تو دیر ہے بے نمازی ہر بندہ ہی بے نماز کوئی نماز نہیں کچھ بھی نہیں تو حضرت موس علیہ صلاحت والسلام کو حکم ہوا کہ اس بندے کو نکال کے باہر کر جب تک وہ بندہ اس مجمع میں گیا دعا قبول نہیں ہوگی حضرت موس علیہ صلاح وسلم نے ویسے فرمایا آپ نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ اس پورے مجمع میں رب تعالیٰ کا نافرمان بندہ جو بھی گیا وہ مجمع سے باہر ہو جائے اس کی وجہ سے اس پوری قوم پر عذاب آیا ہے اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ بھائی کون سا ایسا بقت ہے جس کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آیا ہے نے کون سے ایسا گناہ کر ڈالا اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے دوسرا اعلان ہوا تیسرا اعلان ہوا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ صلاحات نے متعدد مرتبہ اعلان فرمایا کوئی بندہ باہر نہیں نکلا جب بار بار اعلان ہوئے نا آپ نے غصے کا اظہار فرمایا تو جو گنہگار تھا وہ سمجھ گیا کہ بھائی میری بات ہو رہی ہے میں یہ سب سے زیادہ گنہگار ہوں جب بات ہوتی ہے تو ہر بندے کو پتہ لگ جاتا نا کہ یار میں نے یہ بھی گناہ کیا ہوا یہ بھی سب پتہ لگ جاتا ہے ہمیں نہیں پتہ لیکن رب تو جانتا ہے اور وہ بندہ بھی جانتا ہے جس نے گناہ کر رکھے تو وہ بندہ بھی ایسے بڑا پریشان اور بڑا ہی سوچ و بچار میں پڑ گیا کہ اب تو آ گئی ہے اب تو مجمے سے باہر جانا پڑے گا نہیں جاؤں گا تو دعا قبول نہیں ہونے بڑا پریشان تھا پھر اس کے دل میں خیال آیا اس نے جو چادر پکڑی ہوئی تھی گلے میں تھی جیسے بھی تھی اس کو سر پہ ڈالا اپنے آپ کو چھپا لیا چھپا کے نہ رب تعالیٰ کے حضور سدھ کے دل کے ساتھ ہاتھ باندھے اور معافی مانگنے لگا باری تعالیٰ آج بچا لے آج اگر اس قوم کے سامنے میں باہر نکلتا ہوں تو رسوا ہو جاؤں گا سب کے سامنے ظاہر ہو جاؤں گا کہ میری وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا باری تعالیٰ مجھے آج بچا لے پکا وعدہ کرتا ہوں سچی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی گناہ کرنا تو دور کی بعد سوچوں کا بھی نہیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو جائے بھاری تعالیٰ آج مجھے معاف فرما دے آج میری بخشش فرما دے آج مجھے چھوڑ دے دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا ابھی حضرت موسالی ہی سلات و اعلانات کر رہے تھے کوئی بندہ باہر نہیں نکلا کچھ بھی نہیں ہوا کہ ادھر سے موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی پہلے تھا کہ بارش نہیں برسے گی بندہ جب تک ہے نکلا کوئی نہیں لیکن رب تعالی نے بارش برسانا شروع کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے پھر سوال کیا تعجب کے ساتھ کہ باری تعالیٰ ابھی تو تو نے فرمایا کہ بندہ جب تک باہر نہیں نکلے گا دعا قبول نہیں ہوگی ابھی تو کوئی بندہ باہر ہی نہیں نکلا سارے ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو بارش برسنا شروع ہو گئی ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسا اب اس بندے نے میرے سے صلاح کر لی ہے اس بندے نے صلاح کر ہے میرے ساتھ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اس کو میں نے قبول کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ نے عرض کی باری تعالیٰ جس نے تیرے ساتھ صلاح کی ہے تیرا دوست بن گیا ذرا اس کا دیدار تو کروا کہ وہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کی دعا ایک لمحے میں قبول ہو گئی ذرا اس کی زیارت تو کروا تو ربطعیٰ نے فرمایا موسا نہیں زیارت نہیں کروا سکتا میں حضرت موسیٰ علیہ صلاطل نے عرض کی باری تعالیٰ کیوں نہیں میں تو تیرا کلیم ہوں میں تیرا دوست ہوں مجھے تو زیارت کروا دے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایموسا اگر میں چاہتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ فلاں بن فلاں گنہگار اس کو نکال باہر کھڑا کر میں تو سب کو جانتا ہوں. جانتا, ہوں جانتا, ہوں جانتا ہوں میں کہتا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک اس کی وجہ سے سارا عذاب آیا آپ نے ویسے ہی کرنا تھا لیکن میں نے اس وقت اس کا نام نہیں لیا میں نے کہا پورے مجمع میں اعلان کرو تو اللہ رب العزت فرمایا گا کہ ایموسا جب تک اس کی میرے ساتھ صلح نہیں ہوئی تھی وہ میرا دوست نہیں تھا میں نے تو تب اس کے عیب ظاہر نہیں کیے اب تو وہ میرا دوست بن گیا اب کیسے تیرے سامنے ظاہر کر دو کہ وہ گناہ بندہ یہ تھا تو بھائی جان بھائی جن اگر رب تعالیٰ پہلی امتوں کے اوپر اس طرح کرم نوازیاں فرما سکتا ہے تو ہم تو اس کے حبیب کی امت میں سے ہیں اگر ہم اس کی بارگاہ میں آ جائیں اور سر جھکا لیں اور معافی مانگ لیں تو کیا وہ ہمارے اوپر کرم نہیں فرمائے گا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے صبح سے شام تک ہر حکم کی نافرمانی ہے صبح سے شام تک نمازی کوئی کوئی ہے اور بے نمازی ہر کوئی ہے لیکن رب تعلیٰ پھر بھی برابر برابر سب کچھ دے رہا ہے کبھی اس نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بندے تو نے آج نماز نہیں پڑھی تو آج نہیں ملنا تجھے کچھ وہ تو برابر دے رہے ہیں ادھر سے وہ وفائیں پوری پوری آ رہی ہیں لیکن ہماری طرف سے بے وفائیاں